فزعاتها تشهد وجزلات الافعالي. الاسماء الاتصال علي, على صفر خمسه صفر سته. تستاهل المدح بنت ترفع الراسي، عز الله سرعة. انها تساوي سرعة. سرعة. سرعة. الفرجاني. يلوف يلي لها صادق احساسي، ابيات شعر